Серед вболівальників шестирічний Пилип. Прийшов разом з мамою підтримати брата. Каже, що теж хоче займатися баскетболом. Тут можна кидати м'ячом, щоб забивати кольцо. Участь в матчі беруть миколаївські команди. Грають 3 на 3 до 11 очків або до 10 хвилин ми повинні дотримуватися усіх правил, наприклад, таких як е, е, кількість, е, кількість очок, які заробляються – це двохочкові та одноочкові. Також е, у баскетболі 3х3 існують такі правила, як у звичайному баскетболі. Тобто ми повинні ввести м'яч однією рукою, так і не повинні робити пробіжки. Прийшов підтримати колег, колишній гравець муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» Філіп Єпіфанцев. Говорить, не часто, але такі матчі варто організовувати. «Миколаїв – баскетбольний міст, і все-таки згадувалися игроки, зрители. Всі згадувалися. Мало того, це мероприятие проходить не просто як турнір. Це турнір в підтримку Збройних сил України, а це зараз найважливіше, що може бути в нашій країні». Владийний турнір організували Миколаївські волонтери. Участь бере 12 команд. Кожній команді по 200 гривень за участь. От, виручені гроші, швидше всего, ми додамо е, ще від свого благотворительного, е, від своєї організації, так як е, щоб щось суттєве потратити. К примеру, зараз у нас є збор, е, ми збираємо на квадрокоптер, але ця сума, швидше всего, буде... Недостатньо. В подальшому волонтери планують організовувати і інші культурні заходи в місті для збору грошей для Збройних сил України. Заздалегідь подробиці не розголошують. Вікторія Андрушків, Федір Бондар. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.